تعالوا نتكلم ازاي انا بحسب كمية الخرسانة وكمية الحديد اللي انا محتاجها في المشروع بتاعي. السلام عليكم ازيكم يا انا يعني والله كنت نتكلم، ازاي اعرف كميه الخرسانه والحديد في السقف وازاي اعرفها في الكاميرات بشكل ابتدائي يعني انا لو عايز احسب المقاول او عايز احسب لمالك او عايز احسب لاي حد مش هتخرصنه لازم انا كمهندس ابقى عارف الارقام دي في دماغي او هقول له دقيقتين ارد عليك انا عملت لك فورمه هنا هتدخل عليها المساحه وتشتغل عليها هتدخل بس مساحه الدور معاك او مساحه السقف وشيت هو يحسب معاك كل حاجه لوحده تعال هنا لو اتكلمنا عن سقف مساحته 200 متر مربع سمك السقف 15 متر طيب عموما الفورمه دي هسيبها لك في الديسكريبشن في اللينك في الديسكريبشن حمله لو احتجتها في يوم أنا اتكلم عن سقف السوليد سلاب قلنا لو انا عندي سقف مساحته 200 متر مربع والسنك بتاعه 15 سنتي. طيب كميه الخرسانه بالمتر مكعب فده معناه إن سمك الخرسانة ضرب المساحة، سمك الخرسانة كام؟ قلنا خمستاشر سنتي والمساحة ميتين متر، يبقى خمستاشر في ميتين هيديني تلاتين متر مكعب خرسانة، طيب الحديد، الحديد بيساوي تمانين بيساوي كمية الخرسانة على تمانين. يعني انا عندي كميه الحديد 80 هتقدر 80 ضرب كميه الخرسانه 80 ضرب 30 يطلع معاك 2400 كيلو جرام 2400 بقسمه على 1000 بيديني 2 قول 2.5 2 طن ونص يبقى انا كده عرفت كميه الخرسانه في السقف وكميه الحديد في السقف طيب تعالى على ال... على ال... الكاميرات بتساوي تلت كمية الخرسانة في السقف، طيب حلو الكلام ده، أنا عندي كام الخرسانة في السقف؟ أدي ثلث كمية الخرسانة في السقف طلع معايا تلاتين متر مكعب، تلت التلاتين 30 يبقى أنا كده عندي عشرة متر مكعب خرسانة، عشان منساش، متر مكعب. تمام ماشي طب الحديد الحديد هو عباره عن ستين ضرب كميه الخرسانه اللي موجوده في الكاميرات طيب يعني كميه الخرسانه كام؟ 10 يبقى انا 60 ضرب 10 طلعت معايا 600 كيلو جرام ده معناه ان هو .6 طن تيجي على الاجمالي الاجمالي بتاعك كام؟ كمية الحديد هتجمعها حديد السقف 2.4 بوينت معانا فوق وحديد الكامرات ااا اه بوينت ستة ثلاثة طن طيب كمية الخرسانة كمية الخرسانة عن عندك تلاتين تلاتين طن عندك هي عبارة عن عشر طيب تعال ناحية الأسعار طالع طيب الأسعار هتيجي هنا سعيني. مع بعض كده السعر او التكلفه هنا كمان هتقول التكلفه دي النهارده دي حديدة يا باشمهندس النهارده عامل 22000 يبقى عندك 22 ربنا علينا ودي هتقول بتساوي دي يعني انا لنا يعني انا محتاج ستة وستين من الحديد، طب الخرسانه؟ خرسانه السقف يا طبعا انت لازم تبقى فاهم احنا اتكلمنا في الخرسانه احنا قلنا ايه؟ كل واحده لها محتوى لها جهد. خرسانة السقف تبقى محتوى الأسمنت بتاعها 400 كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن محتوى الخرسانة هسيب لك اللينك بتاعه طيب الحاجة التانية عندك خلينا نتكلم باختصار السقف محتوى الخرسانة بتاعه 400 والجهد بتاعه 300 سعرها في السوق النهاردة ب 900 جنيه هتبقى عندك ايه؟ 900 عنده ستة الف يبقى انت محتاج سي... يبقى انت محتاج مع ستة وستين ستة وستين الف،, 22 ألف. يبقى انت هتجمع ستة وستين الف مع ستة وتلاتين الف هتلاقوا حالي معاك الف ولا حاجة ولا 100 وشوية. ده تكلفة الخمات. كده انت باختصار عرفت التكلفة كم غير المصنعيات بتاعتها. شكرا.